Καλά, να είστε καλά, καλύτερος. Γιώργο, όσο σας βλέπω, είναι η πρώτη επίσημη συνάντησή μα του 2021, στα πλαίσια της τακτικής μας ενημέρωσης, ένα έτο τόσο σημαντικό και τόσο εμβληματικό, καθώς διότι τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής επανάσταση. Και ένα έτο βέβαια το οποίο έχει ξεκινήσει, με τη χώρα να συνεχίζει να δίνει τη μάχη το μέτωπο τη πανδημία, είναι από τη μια πλευρά εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονό ότι έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τα καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε όμω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και απαιτείται αυξημένη προσοχή και βέβαια διαρκή εβδομαδιαία ανάλυση από του επιδημιολόγου των επιπτώσεων. Τη σταδιακή χαλάρωση η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Θέλω να σα πω ότι προφανώ όλοι υποδεχτήκαμε το άνοιγμα τη αγορά με ικανοποίηση, ειδικά οι επαγγελματίε οι οποίοι είδαν αυξημένου τσίρου. Παρά τι εικόνε των στιμών που είδαμε, θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχε σημαντικότητα και από του πολίτε αλλά και από του επαγγελματίε. Κάτι το οποίο μα κάνει να αισθανόμαστε αρκετά σίγουροι. Ότι δεν θα έχουμε πρόσθετα προβλήματα, δρομολογείται το άνοιγμα των σχολείων, των γυμνασίων και των τοικείων. Όλα αυτά όμω αυξάνουν συνολικά την κινητικότητα, άρα και τι πιθανότητε διάδοση του ιού. Αν προσθέσετε σε αυτό και το γεγονό ότι οι επιστήμονε ανησυχούν και για τι νέε μεταλλάξει που φαίνεται να έχουν αυξημένη αποδοτικότητα, αυτό μα υποχρεώνει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μελετάμε κάθε βήμα. Πολύ προσεκτικά και να αφήνουμε χρόνο από το ένα βήμα στο επόμενο για να αξιολογούμε τις επιπτώσει στην επιδημιουργική εικόνα της χώρας. Θέλω επίση να σας ενημερώσω ότι η διαδικασία των εμβολιασμών προχωράει πολύ ικανοποιητικά. Ε, Χθε εμβολιάσαμε σχεδόν 20.000 εμβολίτες μας. Ε, σήμερα, το αργότερο αύριο, θα φτάσουμε στου 200.000 εμβολιασμού και βέβαια, όπως έχω πει πολλές φορές, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερου, πλην όμω είμαστε απολύτω εξαρτημένοι από τον αριθμό των εμβολίων που παίρνουμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών διαδικασιών αγορών. Έχουμε ασκήσει μεγάλη πίεση στι εταιρείε να τιμήσουν τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε και ένα ακόμα εμβόλιο, το οποίο πιστεύω ότι θα εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και θα προσθεθεί στην φαρέτρα των εμβολίων. Αλλά ήταν και πάρα πολύ σωστή ξέρετε, η στρατηγική μα ε, να διαφυλάξουμε τη δεύτερη δόση, ώστε να είμαστε το σίγουροι ότι αυτοί που θα εμβολιαστούν θα μπορούν να κάνουν τη δεύτερη δόση εντό των χρονικών ορίων ε, για τα οποία τα εμβόλια έχουν πάλι ε, έγκριση. Ε, Άλλε ευρωπαϊκέ χώρε επέλεξαν μια διαφορετική στρατηγική και καθώ δεν έχουν αυτή τη στιγμή εμβόλια, γιατί υπήρχαν κάποιε καθυστερήσει, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία. Το εμβόλιο. Ε, σύμφωνα με τους ειδικού που προστατεύει, όταν έχουν γίνει και οι δύο δόσεις. Δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητά του, δεν έχει γίνει μία μόνο δόση, γι' αυτό και πάρα πολύ στο να τηρηθεί το, το χρονοδιάγραμμα. Ε, να κλείσω λέγοντας ότι, ε, νομίζω το διαπιστώσατε κι εσείς, ε, ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικές οι εικόνες τις οποίες είδαμε, ειδικά των ηλικιωμένων συμπολιτών μα, οι οποίοι προσήλθαν με εντυπωσιακή συνέπεια στην τήρηση των ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα. Και βέβαια, τους αγκάλιασαν και τους υποδέχτηκαν οι εξαιρετικοί υγειονομικοί μας, οι οποίοι κάνουν μια καταπληκτική δουλειά και στη διαδικασία του εμβολιασμού. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που απέδειξε ότι η ελπίδα δεν έχει ηλικία και αυτή η διαγενειακή αλληλεγγύη, πάνω στην οποία στηρίζεται κάθε πολιτεία και κάθε κοινωνία η οποία επιδεικνύει σεβασμό, ειδικά προς τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, γίνεται πράξη στην, στη χώρα μας. Οπότε, είμαι συγκεκριμένα αισιόδοξο στο μέτωπο αυτό, αλλά κάθε μέρα θα παρατηρούμε τα εδωμένα, θα τα θέτουμε στη διάθεση των, των ειδικών και αυτοί παίρνουν πάντα στι τελικέ Πράγμα κύριε Πρόεδρε, τα ωστόρα δεδομένα δείχνουν ότι η χώρα μας είναι συγκριτικά σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό βέβαια, δεν πρέπει να μας, παρόλα αυτά πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση, γιατί ο ιός είναι μια συνεχής και ενεργή απειλή προς το παρόν. Και είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στην ανάγκη του εμβολιασμού, είναι πράγματι αναγκαίο, όπω το είπατε και εσεί, το σταδιακό άνοιγμα τη οικονομία και των σχολείων να γίνει με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Αυτή που επιδείξαμε ω τώρα είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουν να την επιδεικνύουμε όλοι, ώστε αυτό το στίχημα να το κερδίσουμε για το καλό όλη τη κοινωνία. Είναι συγκινητική η προθυμία με την οποία προσέρχονται οι ηλικιωμένοι συμπατριώτες μα να εμβολιαστούν. Νομίζω, παραδίδουν ένα μάθημα ανθρωπιά και ευθύνη σε όλου και ελπίζω ότι το παράδειγμά του θα το ακολουθήσουν όλοι οι συμπολίτε μα ακόμα και αυτοί που εξακολουθούν να αρνούνται την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Πιστεύω ότι θα είναι προσωρινές οι δυσκολίες στην παράδοση των εμβολίων, ώστε να καταφέρουμε κι εμείς, μαζί με όλη την Ευρώπη, μέσα στους επόμενους μήνες, να φτάσουμε στην ανοσία της κοινότητας. Όπως φαίνεται, είναι η μόνη μας απέναντι στην πανδημία αυτή τη στιγμή.